Він з незмінною посмішкою і в улюбленій шапці з маркою «Про російський корабель». Японець Фумінорі Цучіко зустрічає гостей у своїй кав'ярні. З половиною відвідувачів він знайомий особисто. Разом з ними 9 місяців прожив у підземці, коли росіяни нещадно бомбили Харків. Фумі, так його кличуть друзі, англійську знає погано, а японську у Харкові мало хто розуміє. Але господар та відвідувачі розуміються і без слів. Він такий чоловік, мабуть, один із тисячі і мільйонів, це точно, я вам скажу. Я люблю вас. До Харкова з Японії Фумінорі переїхав, коли усі звідси тікали, у червні минулого року. Його так вразила стійкість українців, що на батьківщині продав свій будинок. І жити разом з містянами пішов у Харківське метро. Власним коштом закупав сюди їжу. Дітям, що кілька діб не виходили назовні, влаштовував розваги. Коли Збройні Сили відігнали окупантів і з метро люди розійшлися по домівках, японський волонтер готував для містян харчові набори, а тепер ще й відкрив безкоштовну кав'ярню Кожна людина кожен день має їсти і хоча б один раз на день я хочу людей нагодувати, бо більшість зараз має труднощі з грошима Меню щодня різне, нині суп, макарони та курячі крильця, на десерт чай з солодким пиріжком я обговорю з дівчатами меню і кажу, оце добре, і це добре, а це змінюємо. Це безкоштовне кафе на постійній основі. Поки нас справи в Україні такі тяжкі, японські наші друзі вирішили нам допомогти таким чином. Ми сьогодні приготували на 300 чоловік. Та ще лишилися трошки. Частина працівників – колишні сусіди Фумінорі з метро, які вже стали йому друзями. Кухарів набирали за оголошенням. Завтра буде вам чи з чесноком до борщу. Ми робимо на завтра заготовку, а завтра буде борщ. У день відкриття Фумінорі хотів вразити найменших відвідувачів. На вході для малечі виставив кошики з іграшками та солодощами. Дитинка поїла макаронів, хоча вдома не їсть. Дали їй якийсь подаруночок невеличкий. Bear. Ось цього ведмедика мені Дмитро подарувала Вероніка. Їй 8 років, і вона тоді попросила мене подарувати ведмедика іншій дитині, у якої немає іграшок. У цей заклад японець вклав власні кошти. Також допомогли друзі з Японії, благодійники і підписники у соцмережах. Своє «Фумі кафе» відкрив на Понівичині Салтівці. Там орендує квартиру. На батьківщину поки не квапиться, каже, житиме у Харкові, допоки потрібен людям. Я так хотів, щоб кожна дитина, яка сьогодні прийшла, посміхнулася. І вони посміхались мені. Це дуже добре. Я щасливий. Вікторія Стрельцова, Олександр Лагутін, Харків, ТСН, 15